Dobrý deň, chcela by som vás privítať na dnešnom webinári o domácom vzdelávaní predškolákov. Webinár organizuje pre vás občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku. Naše občianske združenie spája rodiny na domácom vzdelávaní, poskytujeme podporu rodinám na domácom vzdelávaní, šírime povedomie o domácom vzdelávaní, komunikujeme so školami, ktoré podporujú domáce vzdelávanie a komunikujeme aj so štátnymi orgánmi pri príprave legislatívy v oblasti domáceho vzdelávania. Ja sa volám Monika Udrovanová, mám dve deti na domácom vzdelávaní, staršia je školáčka a mladšia bude budúca predškoláčka a pôjde do domáceho vzdelávania. Takže dnešná téma sa týka aj mňa osobne. Pracujem ako dobrovoľnička pre občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku. Pracujem v týme legislatíva, kde pripravujeme, alebo spolupracujeme pri príprave zákonom v oblasti domáceho vzdelávania. A pracujeme aj v týme legislatíva, kde pre vás pripravujeme online stretnutia, podporné stretnutia pre členov občanského združenia domáce vzdelávanie na Slovensku. A pripravili sme pre vás aj vzdelávacie webináre. Dnešný webinár je prvý z našich vzdelávacích webinárov a budeme sa venovať téme domáceho vzdelávania predškolákov, Pripravila som pre vás prednášku, pričom pri príprave prednášky som vychádzala z aktuálne platnej legislatívy v oblasti predškolského vzdelávania. Zahrnula som do prednášky aj informácie o pripravovanej novele školského zákona, ktorá sa týka predprimárneho vzdelávania. A, a zobrala som aj do úvahy stanoviská ministerstva školstva a všetky informatívne materiály, ktoré mám ministerstvo školstvo, školstva zverejnené na ich uh, internetových stránkach. Um, dnes vám poskytnem pomerne široké množstvo informácií um, a v prípade, že by ste si niečo nestihli zaznamenať, tak budete mať v dispozícii záznam z dnešného stretnutia. A rada by som tu privítala dnes aj nášho hostia, pani magistru Danku Bohošovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Um, Danka Bohošová je pedagogičkou, je učiteľkou v materskej škole a bude od budúceho školského roka sa venovať deťom, ktoré budú na individuálnom vzdelávaní alebo na domácom vzdelávaní a bude uskutočňovať aj overenie ich osobnostného rozvoja. A dnes je tu so mňou aj moderátorka, a dnešná, naša dnešná moderátorka, Majka Rešutíková. Ahoj Majka. Ahojte, príjemný večer. Majka je dobrovoľničkou tiež v našom občianskom združení a povie vám, ako budeme postupovať dnes technický postup dnešného webinára. Takže Majka, dávam ti slovo. Mhm, ďakujem. Takže vítam ešte raz všetkých divákov tohto webinára. A tento webinár bude mať také dve časti. V tej prvej časti nám vlastne Monika porozpráva, alebo teda dá nám takú prezentáciu uh, ohľadom vlastne povinného predškolského vzdelávania. Porozpráva nám o tom, že ako si vybrať škôlku, ako spísať všetky dokumenty. Uh, počas tohto času môžete vlastne písať na uh, YouTube kanál, môžete písať svoje otázky. Ja ich budem sledovať počas Monikynej prednášky a potom vlastne v tej druhej časti sa Monika s paní učiteľkou Dankou vám pokúsia odpovedať na tieto otázky. Takže vás povzbudzujem k tomu, aby ste, aby ste kladli svoje otázky, kým teda možno vám nejaké budú napadať podľa, počas toho, ako Monika bude rozprávať a na to bude potom tá, vlastne tá druhá časť ó, tohto webinára. Takže toľko k tým, k tým technickým záležitostiam. A teraz už teda si odovzdávam slovo Monike, ktorá nás môže previesť svojou prezentáciou. No, ďakujem. Také, ja vám skúsim pozdieľať môj dnešnú prezentáciu a pustíme sa do toho. Tak, budeme sa rozprávať o domácom vzdelávaní predškolákov. Prejdeme si, povieme si, čo je to predprimárne vzdelávanie a kedy je, odkedy je povinné. Porozprávame sa a porozprávame si o tom, ako si vybrať materskú školu, ako prebieha zápis do materskej školy a čo budete pri zápise do materskej školy potrebovať. Povieme si, ako vybaviť domáce vzdelávanie v materskej škole porozprávame sa o tom, ako, ako je to financovaním vo vzťahu k domácemu vzdelávaniu, povieme si o overení osobnostného rozvoja dieťaťa, povieme si o tom, akým spôsobom je možné domáce vzdelávanie ukončiť, povieme si o tom, ako doma vzdelávať v prípade, že žijete v zahraničí, povieme si o tom, ako sa overuje školská spôsobilosť u detí, ktoré sú v domácom vzdelávaní, a povieme si o tom, ako odložiť nástup do základnej školy, aké kroky treba podniknúť v prípade, že chcete základnú školu odložiť a dieťa nie je pripravené, keď nie je pripravené na nástup do základnej školy. A nakoniec si povieme o tom, aký doklad dieťa získa po skončení predprimárneho vzdelania vzdelávania. Tak, teraz prejdeme k prvej téme, povinné predprimárne vzdelávanie. V školskom zákone sa hovorí o povinnom predprimárnom vzdelávanie. Tam také cudzie slovo, že predprimárne. Predprimárne v preklade znamená predškolské vzdelávanie. V školskom zákone sa primárne vzdelávanie považuje vzdelávanie na prvom stupne základnej školy preto hovoríme o predprimárnom. A ako ste si všimli, nie je to, povin, nie je to ako povinná školská dochádzka, tuto hovoríme o povinnom predprimárnom vzdelávaní. Povinné predprimárne vzdelávanie je povinné od školského roka 2021-2022, takže od najbližšieho septembra začne byť povinné na Slovensku. Povinné predprimárne vzdelávanie je povinné pre deti, ktoré dosiahli 5 rokov do 31. augusta, brátane 31. augusta. Takže ak vaše dieťa dosiahlo 5 rokov až v septembri, tak bude povinné až od následujúceho školského roka. Ak dosiahlo 5 rokov do 31. augusta 2021, tak bude preňho ho povinné od 1. septembra 2021. Predprimárne vzdelávanie je povinné aj pre dieťa, ktoré dosiahlo 6 rokov do 31. augusta, ktoré nie je školsky spôsobil alebo nie je zrelé. To je, to je vlastne dieťa, ktoré má odložený nástup do základnej školy. Tak aj pre takéto dieťa je predprimárne vzdelávanie povinné. A na povinné predprimárne vzdelávanie je možné prijať aj aj deti mladšie na žiadosť rodiča, ktorý ešte musí doložiť ďalšími dokladmi, o ktorých si budeme hovoriť. Pre tento krok sa rozhodujú obyčajne rodičia, ktorí chcú dať dieťa predčasne do školy, že majú napríklad veľmi talentované dieťa a chcú ho dať skôr do školy tak títo rodičia dávaj, musia dať a dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie tiež skôr, lebo bez ukončeného povinného predprimárneho vzdelávania nie je možné dieťa predčasne zapísať do školy. A, povinné predprimárne vzdelávanie bude na Slovensku možné aj formou individuálneho vzdelávania, takže nielen inštitucionálnou formou, ale aj individuálnym vzdelávaním, pričom školský zákon hovorí o individuálnom vzdelávaní, a, čo je vlastne to isté ako domáce vzdelávanie, ale školský zákon pojem domáce vzdelávanie nepozná. Podmienky individuálneho vzdelávania nájdete v paragrafe 28b školského zákona, ktorý má číslo 245 a je z roku 2008. Keby sme si pozreli na ten postup vybavenia domáceho vzdelávania u predškolákov, tak sa skladá vlastne z dvoch krokov. Prvý krok je zápis dieťaťa do materskej školy. A druhý krok je podanie žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania. A tieto dva kroky nemôžete spojiť. Dieťa, môžete žiadať o povolenie individuálneho vzdelávania až vtedy, ako je dieťa prijaté v materskej škole. A predprimárne vzdelávanie na Slovensku trvá jeden rok, a to je ten posledný rok pred školou. A vynimočne môže trvať 2 roky v prípade dieťaťa, ktoré malo odložený nástup do základnej školy. Zákon hovorí, že v prípade, že rodič nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, tak bude sankcionovaný tak, že sa mu zastaví vyplácanie štátnych sociálnych dávok, konkrétne sa mu zastaví poskytovanie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Prídavok na dieťa v roku 2021 je v hodnote 25,50 alebo v sume 25,50 eur na mesiac na dieťa. A príplatok prídavku na dieťa asi dostávate iba zo pár z vás, pretože ten sa poskytuje iba rodinám, ktorí poberajú dôchodok alebo nemajú nárok na daňový bonus a ten je v hodnote v súčasnosti okolo 12 eur na mesiac na dieťa. A takže to je sankcia, ak vlastne nebudete dodržiavať zákon. Táto sankcia je oveľa miernejšia ako je sankcia v prípade neplnenia a povinnej školskej dochádzky, kde vám vlastne okrem odobratia prídavku na dieťa a prípadku prídavku na dieťa môžu dať aj pokutu, lebo v tom prípade sa to už považuje aj za um, priestupok a v prípade neplnenia povinnej školskej dochádzky je um, možný aj trest odňatia slobody. Takže v tomto prípade sankcia pri neplnení povinného predprimárneho vzdelávania je výrazne miernejšia. Legislatíva sa do septembra 2021 ešte bude meniť. A ja vám budem hovoriť, aká je legislatíva aktuálne a platná, a aj vám poviem, čo všetko sa pripravuje, ale zatiaľ ešte nie je schválené. Teraz prejdeme k ďalšej téme, výber materskej školy. Keď chcete individuálne vzdelávať svoje dieťa, musíte si vybrať materskú školu, ktorá je zapísaná v sieti škôl v Slovenskej republiky. Máte možnosť na výber viacer typov materských škôl. Podľa zriadovateľa ich členíme na školy obecné alebo štátne, súkromné a církevné. A obecné školy, to sú materské školy, to sú tie, ktorým bežne hovoríme všetkými, my ich bežne voláme, že štátne, ale iba väčšina z nich sú školy obecné a obecné školy sa od súkromných a církevných líšia v tom, že pri obecných materských školách by predprimárne vzdelávanie malo byť bez príplatku. Zatiaľčo pri súkromných a církevných materských školách je možné, že od vás budú žiadať poplatok za, aj za dieťa, ktoré je v predškolskom vzdelávaní alebo v predprimárnom vzdelávaní, alebo v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Dieťa môžete zapísať do spádovej materskej školy. Spády, spády sa určujú podľa adres, adresy trvalého pobytu dieťaťa, teda nie rodiča, ale dieťaťa. A spady sa určujú len pre obecné materské školy a učujú sa len pre deti v predškolskom ročníku. Ak zapíšete dieťa do spádovej materskej školy, tak tá vás musí prijať, ak má kapacitu vás prijať. A vy sa však môžete rozhodnúť aj pre inú materskú školu. Môžete si vybrať nejakú školu, ktorej riaditeľ podporuje individuálne vzdelávanie, alebo ktorej prístup sa vám páči. Teda nemusíte ísť iba do spádovej. Čo vám odporúčam si vopred zistiť, prvnež dieťa zapíšete do materskej školy, vopred sa informujte, že či riaditeľ, či by vám povolil individuálne vzdelávanie, či podporuje túto formu vzdelávania. Zistite si, aký poplatok materská škola vyžaduje za dieťa v individuálnom vzdelávaní, či tam nejaký poplatok je a ak je v aký výške. Zistite si, požiadavky materskej školy, čo od vás budú chcieť počas školského roka, či od vás budú chcieť mesačne vyplňať uh, nejaké pracovné listy alebo dokladovať nejaké portfólio. Um, určite sa informujte nad uh, ohľadom uh, ich predstav, akú si predstavujú priebeh overenia, uh, koľko dní to chcú overovať, asi ako dĺžku času by ste mali strávy v tej materskej škole, či uh, povolujú prítomnosť zákonného zástupcu na overení v materskej škole. Pravdepodobne nebude problém nájsť materskú školu vo vašom okolí, ktorá podporí individuálne vzdelávanie, keďže financovanie materských škôl vo vzťahu k deťom v individuálnom vzdelávaní nemá na rozpočet školy tak negatívny dopad, ako je to pri financovaní základných škôl ktoré dostávajú pri deťoch v domácom vzdelávaní iba 10% normatívu. A tu by som prešla k informácii o návrhu novely školského zákona, ktorá by vás mohla zaujímať. Včera poslanci podali v parlamente návrh novely školského zákona, ktorá ešte nie je schválená ale bude sa týkať uh, detí, ktoré sú v nesieťových zariadeniach. Takže táto časť prezentácie sa týka detí, uh, ktoré vlastne nebudú reálne v domácom vzdelávaní, ale ktoré by chodili do nejakých nesieťových zariadení. Uh, táto novela umožňuje povinné predprimárne vzdelávanie, uh, aby sa plnilo v nesieťových zariadeniach pre deti ak tieto nesieťové zariadenia budú zapísané v registri zariadení predprimárneho vzdelávania. Tento register bude viesť Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a táto možnosť mať dieťa vzdelávanie aj v nesieťovom zariadení na prechodné obdobie do 31. augusta 2024. Ak máte dieťa v registrovanom alebo na to, aby zariadenie mohlo byť zapísané do registra, sú tam určité podmienky, musí mať rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky, teda musí mať súhlas hygieny, takže nie každá lesná škôlka pravdepodobne dostane takéto povolenie. Musí predložiť program povinného predprimárneho vzdelávania, ktorý bude v súlade so štátnym vzdelávacím programom. A musí splniť kvalifikačné kritérium, musia tam učiť učitelia materskej školy, ktorí majú kvalifikáciu ako učiteľ materskej školy. A v týchto zariadeniach a, musí byť vzdelávanie poskytované minimálne 4 hodiny a, denne. Uh, tieto registrovania zariadenia predprimárneho vzdelávania podľa tejto novely nemôžu povoliť individuálne vzdelávanie, na toto sme dlho čakali, lebo sme nevedeli, že či budú môcť alebo nebudú, tak podľa predloženej novely nebudú môcť povoliť individuálne vzdelávanie, nebudú môcť povoliť ani vzdelávanie škole mimo územia Slovenskej republiky. Jediné čo môžu, môžu, prijať dete na povinné predprimárne vzdelávanie môžu rozhodnúť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a môžu vydať osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Teraz prejdeme k ďalšej časti, k zápisu do materskej školy. Zápisy do materskej školy prebiehajú v máji Presný termín zápisu býva zverejnený na internetovej stránke materskej školy. Každá materská škola si ten termín môže určiť inak, takže môže to byť aj viac dní, takže musíte sledovať stránku konkrétnej materskej školy, ktorú si vyberiete. Pričom môžete ísť na zápis v maji alebo môžete ísť aj skôr, ak sa tak s riaditeľom materskej školy dohodnete. Vzor žiadosti o prijatie býva zverejnený na internetových stránkach materskej školy. Tuto to žiadosti musíte vytlačiť, vyplniť a môžete ju doručiť v materskej škole osobne, elektronicky alebo poštou. Je dobre sa s riaditeľom materskej školy dohodnúť, akým spôsobom tú, tú vašu žiadosť o prijatie doručíte. Pri zápise do materskej školy nie je povinná fyzická účasť dieťaťa na zápise, tak ako to býva pri zápisoch do základnej školy. Pri zápise do, do materskej školy podľa školského zákona by ste mali, pri žiadosti pri, pri, by ste mali priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre dieťa dorast. Je to vlastne potvrdenie od pediatra, že vaše dieťa je zdravotne spôsobilé byť v materskej škole. Ale keďže vlastne naše deti, keď chceme zapísať do materskej školy a chceme ich mať v individuálnom vzdelávaní, v skutočnosti nebudú v materskej škole, fyzicky ani nebudú v kolektíve, tak tu by som vám radila sa spýtať riaditeľa materskej školy, či toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vyžaduje, či je potrebné ho tam prikladať. V prípade, že chcete zapísať dieťa mladšie ako 5 rokov, potrebujete priložiť súhlasné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Musíte ešte budeme hovoriť, že čo je to školské zariadenie výchovného poradenstva, poradenstva a prevencie, neskôr sa k tomu dostaneme. A budete potrebovať súhlasné vyjadrenie opäť pediatra. V prípade, že zapisujete dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, to sú deti so zdravotným znevýhodnením alebo napríklad aj deti talentované, tak potrebujete vyjadrenie školského zariadenia, výchovného poradenstva a prevencie a potrebujete priložiť k žiadosti odporúčanie pediatra. Ak sa rozhodnete, alebo si vyberete viac materských škôl, zapísať dieťa môžete do, viac, do viacerých materských škôl. To väčšinou robia rodičia v prípade, že nie sú dohodnutí s riaditeľom, či ich príjme, alebo či má dostatočnú kapacitu prijať ich dieťa. Počet tých škôl nie je obmedzený, môžete prijať, napísať teda do viacerých. A riaditeľ materskej školy, kde ste zapísali dieťa rozhodne, o prijati alebo neprijatí v priebehu júna. V prípade, že vaše dieťa príjmú do napríklad dvoch materských škôl, musíte si vždy vybrať len jednu materskú školu a tej druhej, ktorá vás neprijala, musíte oznámiť, že tam nenastúpite. A tá škola, ktorú si vyberiete, bude vaša kmeňová materská škola. Um, ak uh, si vyberiete, ak zapíšete dieťa do inej ako do spadovej materskej školy uh, nemusíte oznamovať spadovej materskej škole, že, že ste sa rozhodli ísť do inej školy. Tuto povinnosť má zo školského zákona riaditeľ kmenovej školy, ktorý musí oznámiť riaditeľovi spadovej materskej školy, že prijal uh, dieťa uh, k sebe. Teraz si povieme niečo o tom, ako vybaviť domáce vzdelávanie. A v podstate k tomu kroku vybavenia domáceho vzdelávania môžete pristúpiť až po tom, čo ste dieťa zapísali do a, materskej školy. A keď už bude vaše dieťa dieťaťom materskej školy, tak a, môžete písomne požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania, a, pričom a, môžete žiadať a, z dvoch dôvodov z dôvodu zdravotného stavu dieťaťa, ktorý mu neumožňuje účast na vzdelávaní v materskej škole alebo na žiadosť zákonného zástupcu. A po tom, čo písomne požiadate o povolenie individuálneho vzdelávania, čakajte na doručenie rozhodnutia o povolení individuálneho vzdelávania z materskej školy. Toto rozhodnutie vám riaditeľ materskej školy vydá do 30 dní. Teraz sa bližšie pozrieme na to, ako postupovať pri jednotlivých žiadostiach, pričom ten postup sa odlišuje podľa toho, či podávate žiadosť z dôvodu zdravotného stavu dieťaťa, alebo podávate žiadosť na žiadosť zákonného zástupcu. Tak najprv si prejdeme ten prvý bod z dôvodu zdravotného stavu dieťaťa, ktorý mu neumožňuje účasť na vzdelávaní v materskej škole. Tu je postup následovný. Um, musíte podať žiadosť, ktorej obsah alebo náležitosti nie sú zákonom dané a k tejto žiadosti je to len jednoduchá žiadosť, ktorej priložíte písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a doraz. Bez tohoto písomného súhlasu nemôžete individuálne vzdelávať pôvodu zdravotného stavu. A takéto individuálne vzdelávanie nezabezpečuje rodič, ale zabezpečuje ho učiteľ alebo učiteľka materskej školy a vzdelávanie bude prebiehať u vás doma a to najmenej dve hodiny týždenne. Pričom toto vzdelávanie sa bude poskytovať len na obdobie zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa. A toto vzdelávanie sa poskytuje iba deťom, ktorých vzdelávanie je možné. V prípade, že zdravotný stav dieťaťa neumožňuje jeho vzdelávanie, v takom prípade musíte požiadať o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej školy podľa paragrafu 28a odseku 6 školského zákona a musíte k žiadosti priložiť písomný súhlas Všeobecného lekára pre deti a doraz, teda pediatra a písomný súhlas školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade takéhoto dieťaťa nemusíte vzdelávanie poskytovať vôbec až do pominutia dôvodov. Tu by som upozornila, že v tomto prípade sa už ale nejedná o individuálne vzdelávanie. Teraz prejdeme k individuálnemu vzdelávaniu na žiado zákonného zástupcu. Je to vzdelávanie, ktoré bude asi, ktorú bude asi najčastejšie, individuálne vzdelávanie. Pričom tu je um, kvalifikačná požiadavka, um, vzdelávateľ musí mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. To je kvalifikačná požiadavka na rodiča a, alebo zákonného zástupcu, ktorý bude vzdelávať. V prípade, že um, nemá takéto vzdelanie, nemáte stredoškolské vzdelanie s maturitou, tak si musíte nájsť garanta, teda osobu, ktorá toto vzdelanie má. V zákone je ešte aj jedna možnosť, ako môžete vzdelávať svoje deti, to je tým žltou farbou, ale táto možnosť sa vlastne zo zákona touto pripravovanou novelou chystá od strani, takže ja by som tu teraz o nej nerozprávala, keďže už v tom zákone čo skoro nebude. Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania na žiadosť zákonného zástupcu má presne predpísané náležitosti zo školského zákona. Ja vám ich teraz poviem, nemusíte si ich presne pamätať. My vám na stránke www.domácaškola.es.K. zverejníme vzor žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania na žiadosť zákonného zástupcu. Takú žiadosť, ktorá bude obsahovať všetky predpísané záležitosti po tom, čo bude aj schválená novela školského zákona. Takže v súčasnosti podľa zákona musíte v žiadosti uviesť údaje o dieťati, teda jeho meno, priezvisko, datum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa. A v žiadosti musíte uviesť obdobie, na ktoré žiadate uh, povolenie individuálneho vzdelávania. Obyčajne sa tam uvádza školský rok, ale môžete aj kratšie obdobie, ak sa rozhodnete individuálne vzdelávať kratšie. Musíte tam uviezť dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, môžete tam uviezť napríklad záujem rodičov a dieťaťa o túto formu vzdelávania, alebo časté pobyty rodiny v zahraničí, alebo odporúčanie psychológa, alebo napríklad aj vzdialenosť od materskej školy. Podľa súčasného zákona, aktuálne platného, tam musíte priložiť individuálny program vzdelávania, ktorý tvorí obsah individuálneho vzdelávania, ale tento bod sa chystá pripravovanou novela školského zákona o teľ takže pravdepodobne toto tam už nebudete musieť prikladať v čase podania žiadosti, ale neskôr. O tom sa ešte o individuálnom programe vzdelávania sa ešte budeme neskôr rozprávať. A ďalej tam musíte uvieť meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie a doklad o splnení kvalifikačných predpokladov. To je vlastne vaše meno a priezvisko a váš doklad o splnení kvalifikačných predpokladov alebo meno a priezvisko garanta a jeho doklad o splnení kvalifikačných predpokladov. Teda predkladáte sem maturitné vysvedčenie alebo v prípade, ak máte vyššie vzdelanie ako stroškolské, tak môžete do, doložiť aj vyššie vzdelanie, teda môžete sem priložiť aj diplom. Vysokoškolský diplom. V žiadosti sa uvádzajú aj ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa. Teda v prípade, že žiadate o individuálne vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, tak sa môžete uviesť rôzne doklady do jeho diagnóza. Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania podpíšu zákonní zástupcovia. Ideálne, aby ju podpísali obidvaja. Riaditeľi škôl majú radi podpisy obidvoch zákonných zástupcov, pretože uh, tak vlastne predchádzajú možnému sporu z nejednotností zákonných zástupcov. Lebo v prípade, že by neboli zákonní zástupci jednotní, tak by to potom musel riešiť súd. Takže je lepšie, ak sa na žiadosť podpíšu obidvaja zákony zástupcovia, ale v prípade, že by tam bol podpis iba jedného, riaditeľ by mal vybaviť žiadosť aj tak termín podania žiadosti, v podstate žiadosť by ste si mali podať ako nahlé už budete prijatí do materskej školy, teda pred začiatkom školského roka, musíte myslieť na to, že keď podáte žiadosť, tak vlastne riaditeľ tej materskej školy má 30 dní na to, aby vám povolil to individuálne vzdelávanie a žiadosť v prípade, že nedáte na začiatku školského roka, môžete podať aj počas školského roka. Teda vy sa môžete rozhodnúť, že začnete individuálne vzdelávanie aj v priebehu napríklad v novembri alebo v decembri vy sa môžete rozhodnúť, že chcete individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa. Vzory žiadosti k vybaveniu individuálneho vzdelávania vám môže poskytnúť vaša materská škola, ale v prípade, že by vám ich neposkytla, tak vám vzory žiadosti zverejníme na stránke www.domaceskola.sk v časti potrebné info, dokumenty k domácemu vzdelávaniu. Pričom vám ešte poviem takové, že momentálne tam tie dokumenty nebudete mať, lebo čakáme na prijatie tej novely a keď bude schválená novela školského zákona, tak budeme vidieť presne, aké náležitosti, musí tá žiadosť obsahovať, budeme to vedieť naisto a um, potom vám ten vzor žiadosti na našej stránke zverejníme. Teraz prejdeme k oblasti financie a domáce vzdelávanie. Uh, tak uh, akékoľvek výdavky spojené s individuálnym alebo domácim vzdelávaním na žiado zákonného zástupcu znáša zákonný zástupca. A za individuálne vzdelávanie vášho dieťaťa nedostanete od štátu žiaden príjem. Čo učiť dieťa v domácom vzdelávaní? Tak povieme si, čo bude obsahom vášho domáceho vzdelávania. Obsah individuálneho vzdelávania sa určí v individuálnom programe vzdelávania a určí ho materská škola v spolupráci so zákonným zástupcom. Obsah individuálneho vzdelávania bude vychádzať zo školského vzdelávacieho programu materskej školy. A ten zase vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v maďarských školách. Podľa ešte neschválenej novely, ktorá bola včera podaná v parlamente, stačí, aby tá, tento individuálny program vzdelávania bol vypracovaný až po podaní žiadosti o individuálne vzdelávanie. Ešte vám k tomu poviem, k tomu druhému bodu, že vlastne máme informácie, že štátny pedagogický ústav pripravuje program, taký vzor programov vzdelávania pre deti v individuálnom vzdelávaní, aj vzor programov vzdelávania pre deti v nesieťových zariadeniach. Takže by mal byť aj tento program čoskoro zverejnený a pravdepodobne z neho budú aj materské školy vychádzať pri tvorbe individuálneho programu vzdelávania pre vaše dieťa. A tom, čo vám škôlka alebo materská škola zverejní vlastne obsahové štandardy, tak si môžete vyžiadať v materskej školy aj výkonové štandardy. Výkonové štandardy to je vlastne to, čo vaše dieťa presne má vedieť do vlastne okamihu jeho overenia na osobnostného rozvoja dieťaťa, na ktoré potom prídete do materskej školy. Uh, typy na aktivity s deťmi v predškolskom veku nájdete aj na našej stránke www.domata.skola.sk v časti inšpirácia. Overenie osobnostného rozvoja dieťaťa. Overenie osobnostného rozvoja dieťaťa uh, je vlastne posúdenie, či dieťa plní určený uh, obsah individuálneho vzdelávania. V súčasnosti zákon používa tento pojem overenie osobnostného rozvoja dieťaťa, možno sa to pri ponovele uh, školského zákona zmení, bude tam možno iný názov, ale obsahovo to bude podobné, bude to nejaké posúdenie. Uh, toto overenie osobnostného rozvoja nie je zamerané na zisťovanie školskej spôsobilosti. Je to vlastne zamerané na to, že materská škola zistí, či vzdelávate svoje dieťa podľa jeho individuálneho programu vzdelávania. Toto overenie uskutočňuje kmeňová materská škola. a Malo by sa uskutočniť podľa súčasného zákona vo februári, ale pripravovaná noveľa hovorí o marci. Takže bude to vo februári alebo v marci. Podľa ešte neschválenej novely by to overenie alebo to zistenie alebo posúdenie by to malo byť robené tak, že by sa dieťa zúčastnilo povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, pričom čas a rozsah tejto účasti by mala určiť materská škola. Ak máte dieťa v individuálnom vzdelávaní na žiado zákonného zástupcu, dieťa, sa mus, dieťa musí o, absolvovať toto overenie. V prípade, že máte dieťa v individuálnom vzdelávaní z dôvodu zdravotného stavu, tak dieťa neabsolvuje overenie, pretože toto dieťa, ako som hovorila, vzdeláva vlastne učiteľ materskej školy. Teraz si povieme o možnostiach, ako je možné uh, ukončiť uh, domáce vzdelávanie. V prípade, že máte in, povolené individuálne vzdelávanie, pôvodne povolené na žiadosť zákonného zástupcu, tak takéto vzdelávanie riaditeľ materskej školy zruší na žiadosť zákonného zástupcu. To znamená, že ak vy požiadate o zrušenie uh, individuálneho vzdelávania, môžete o to požiadať kedy uh, v priebehu školského roka. Ak, ak zákonný zástupca neabsolvuje overenie osobnostného rozvoja dieťa, to znamená, ak neprídete do školky na posúdenie, či vzdelávate svoje dieťa, tak vtedy to môže riaditeľ individuálne vzdelávanie môže zrušiť. V prípade, že dieťa neplní obsah individuálneho vzdelávania, ten text s tou žltou farbou, ten bude zo školského zákona novelou odstránený. Uh, bude tam v neplný obsah individuálneho vzdelávania, teda sa neučí to, čo by sa malo, uh, uh, alebo na návrh hlavného školského inšpektora, alebo uh, na základe odôvodneného návrhu osoby, ktorá uskutočne individuálne vzdelávanie. To je tiež súčasťou novely školského zákona, je to vlastne na návrh uh, v podstate garanta. Keby garant um, povedal, že, uh, že sa mu to nepáči, to individuálne vzdelávanie, uh, má ten návrh odôvodnený, že to neplní ten cieľ, ktorý by malo, tak riaditeľ mateřskej školy môže individuálne vzdelávanie zrušiť. Zrušenie tohoto individuálneho vzdelávania prebehne do, toto rozhodnutie padne do 30 dní podľa zákona, pričom po zrušení individuálneho vzdelávania z týchto dôvodov, ktoré som práve vyvenovala, nie je možné opätovne individuálne vzdelávať na žiadosť zákonného zástupcu. A vtedy dieťa musí dochádzať do mateřskej školy v pracovných dňoch, minimálne 4 hodiny denne, alebo ak by nedochádzalo, tak vás čaká sankcia, o ktorej som hovorila na začiatku. V prípade, že máte individuálne vzdelávanie povolené zo zdravotného dôvodu, tak tam toto vzdelávanie môže ukončiť riaditeľ mateřskej školy, v prípade, ak pominuli dôvody, a ak priložíte písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, Pričom pri ukončení tohto individuálneho vzdelávania môžete požiadať o individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu. Tu je to iné, lebo tu sa ukončilo zo zdravotného dôvodu, tak môžete ďalej vzdelávať na žiadosť zákonného zástupcu. Alebo sa môžete rozhodnúť, že vaše dieťa bude dochádzať do materskej školy v pracovných dňoch minimálne 4 hodiny denne. A teraz si povieme o tom, ako vzdelávať v prípade, že žijete v zahraničí. V prípade, že žijete v zahraničí, tak hlavné kritérium pre určenie spôsobu plnenia povinného predprimárneho vzdelávania nie je občianstvo vášho dieťaťa, ale je trvalý pobyt vášho dieťaťa. V prípade, že dieťa má trvalý pobyt na Slovensku, musíte dodržiavať legislatívu Slovenskej republiky. V prípade, že trvalý pobyt dieťaťa je v zahraničí, tedy musíte dodržiavať legislatívu krajiny pobytu. Dieťa s trvalým pobytom v Slovenskej republike musíte zapísať do materskej školy v Slovenskej republike. Po prijatí do materskej školy v Slovenskej republike môžete požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania, to je to, čo som hovorila doteraz, že môžete individuálne vzdelávať svoje dieťa, ale máte aj druhú možnosť, môžete požiadať o povolenie vzdelávania v škole mimo územia Slovenskej republiky. Uh, pri, uh, vzdelávanie škole mimo územia Slovenskej republiky uh, v tomto okamihu ešte uh, v školskom zákone táto možnosť nie je, je súčasťou pripravovanej novely. A táto, um, táto možnosť vlastne umožní vzdelávanie detí, uh, predprímané vzdelávanie detí a škole v zahraničí. Pričom v zahraničí musíte zapísať dieťa do mateřskej školy, Pričom tam môže plniť uh, vzdelávanie inštitucionálnou formou, ale môžete požiadať tam, ak vám to uh, legislatíva krajiny, v ktorej ste povoluje, môžete požiadať aj o individuálne vzdelávanie na Slovensku. Musíte dieťa zapísať do materskej školy, najlepšie, keď zapíšete do spadovej, teda mali by ste zapísať do spadovej. Uh, môž, potom podáte žiadosť o povolenie vzdelávania škole mimo územia uh, Slovenskej republiky. Vzor tejto žiadosti zverejníme na našej stránke, ako náhle novela bude schválená, tak vám pripravím aj vzor, ktorý tam nájdete. V prípade, že budete sa vzdelávať v škole mimo územia Slovenskej republiky, v tomto prípade sa už ale nejedná o individuálne vzdelávanie z pohľadu Slovenska, a nemusíte absolvovať overenie osobnostného rozvoja a dietete na Slovensku a ani nemusíte, ani nemusíte dokladovať toto overenie v materskej škole v zahraničí. V um, materskej škole na Slovensku musíte predložiť potvrdenie o navštíve školy v zahraničí, kde musí byť uvedený aspoň názov a adresa školy. A takéto potvrdenie budete potrebovať aj pri zápise do základnej školy na Slovensku lebo dieťa, ktoré absolvuje predprimárne vzdelávanie v zahraničí, musí dokladovať v základnej škole, že tú školu, materskú školu v zahraničí navštevovalo. Teraz prejdeme k overeniu školskej spôsobilosti detí v domácom vzdelávaní. A, a, overenie školskej spôsobilosti deti v domácom vzdelávaní je vlastne akoby overenie školskej zrelosti. Či dieťa je pripravené nastúpiť do základnej školy. A, obyčajne sa školská spôsobilosť a, overuje a hlavne u detí narodených medzi májom a augustom. A ďalej sa môže overovať v prípade, že vy máte pochybnosti o školskej spôsobilosti vášho dieťaťa. A ďalej sa overuje v prípade, ak pri overení osobnostného rozvoja dieťa v materskej škole vám to učiteľka odporučí, alebo vám to odporúčia po zápise pri zápisem do základnej školy. Overenie školskej spôsobilosti robia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. To sú konkrétne centra pedagogicko-psychologického poradenstva alebo centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Musíte však vyzývať do centier, ktoré sú v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. V tejto sieti škôl a školských zariadení sú centra aj štátne, aj súkromné. Môžete si vybrať, z tých, čo sú v sieti, aj štátne, aj súkromné zariadenie. Overenie školskej spôsobilosti sa obvykle robí v mesiacoch apríl a máj, ale so zariadením sa môžete, alebo centrom sa môžete dohodnúť aj na inom termíne. Centrum má po overení alebo po vyšetrení vystavi súhlasu za školním alebo vám odporúči pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. To vám odporúči v prípade, že vaše dieťa nie je školsky spôsobilé. A treba si premyslieť, že či s dieťaťom pôjdete na toto overenie školskej spôsobilosti alebo nie pretože od januára 2021 sa zmenil školský zákon v tom, že už nemôžete požiadať riaditeľa základnej školy o dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky. Doteraz to bolo tak, že ak ste dieťa zapísali do, do školy, zapísali ste ho do základnej školy, nastúpilo a po jednom, dvoch mesiacoch sa zistilo, že dieťa nie je školsky spôsobile, tak sa dieťa mohlo vrátiť do materskej školy. Táto možnosť sa zo školského zákona zrušila. Takže ak vaše dieťa nastúpi do základnej školy a už bude žiakom základnej školy, už nebude možné dieťa vrátiť späť do materskej školy. Ak sa zistí teda, že je školsky nespôsobilé, musí v tej škole zostať. Tam sa urobí nejaká úprava formy vzdelávania alebo dieťa prestúpi na špeciálnu základnú školu, ale už potom v tej základnej škole musí zostať. Teraz si povieme o odklade nástupu do základnej školy. Školský zákon sa zmenil od, od januára 2021 v tom, že už nemôžete žiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky. A táto možnosť sa tam úplne zrušila a táto kompetencia prešla na riaditeľov materských škôl. Je potrebné požiadať riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. A riaditeľ materskej školy vám vyda rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Ak mu predložíte súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak mu priložíte súhlas spolu, musíte mu priložiť aj tento, ten prvý bod, musíte mu priložiť zároveň súhlas Všeobecného lekára pre deti a dorast a máte predložiť informovaný súhlas zákonného zástupcu. A, Posunúť začiatok základnej školy môžete už iba o jeden rok. Ešte pred januárom 2021, to vo dôvodnených prípadoch bolo možné aj na 2 roky, teraz sa tu tá možnosť zrušila a je možné posunúť nastup do základnej školy už iba o jeden rok. V prípade, že vaše dieťa nie je školsky spôsobilé. Uh, musíte ísť na zápis uh, do základnej školy aj v tomto prípade, uh, pričom predložíte rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré vám vyda riaditeľ materskej školy, ale je možné, že v tom apríli ešte takéto rozhodnutie nebudete mať v rukách, alebo sa rozhodnete ísť na to overenie školskej spôsobilosti v uh, nejakom neskôršom čase. Tak stačí, keď riaditeľovi uh, základnej školy len oznámite, že vaše dieťa pravdepodobne bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. A potom neskôr sa dohodnite s riaditeľom školy, že mu doručíte aj buď mailom alebo fyzicky to rozhodnutie, ktoré si on vlastne doloží k spisu a na základe neho potom vaše dieťa do tej základnej školy nebude prijaté. Ale na zápis musíte ísť v každom prípade. V tomto prípade úplne stačí, ak pôjdete do spadovej základnej školy, pretože vaše dieťa vlastne v tomto prípade nakoniec nebude prijaté, keďže bude mať odložený nástup. V prípade, že žiadate, že chcete pokračovať v individuálnom vzdelávaní dieťaťa aj ďalší školský rok, teda také dieťa, ktoré bude pokračovať v materskej škole, teda bude v ak už aj druhý rok, tak musíte uh, požiadať riaditeľa základnej škole o povolenie individuálneho vzdelávania aj na ďalší školský rok, lebo to pôvodná, tá pôvodná žiadosť vám bola um, schválená iba na jeden školský rok, alebo to rozhodnutie bolo vydané iba na ten školský rok, na ktorý ste žiadali. Dokladom o získaní predprimárneho vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. To je v podstate niečo podobné ako vysvedčenie v školách, tak v materskej školách sa bude vydávať osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Toto osvedčenie vydá kmeňová materská škola. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. A od školského roka 2021-2022 sa vydá toto osvedčenie povinne všetkým deťom. V tomto školskom roku 2020-2021 sa vydáva deťom iba na žiadosť zákonného zástupcu. Osvedčenie bude vydávané deťom ku koncu júna daného školského roka, teda ku koncu školského roka, tak ako vysvedčenia. V prípade, že dieťa bude pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole, tak sa mu vydá toto osvedčenie až na konci školského roka, v ktorom pokračovalo, v ktorom vlastne ukončilo tú materskú školu. Osvečenie, tento doklad, nemusíte predkladať pri zápise do základnej školy. Predkladáte ho pri zápise iba v tom prípade, ak chcete zapísať dieťa mladšie ako 6 rokov. Tak tedy to musíte. A tento doklad predložiť, aby bolo jasné, že vaše dieťa, aj keď je mladšie, má ukončené alebo absolvovalo povinné predprimárne, alebo získalo povinné predprimárne vzdelanie. Ďakujem. A to už, tu sme sa dostali už ku koncu mojej dnešnej prednášky. a Teraz môžeme prejsť k vašim otázkam. Monika, ďakujeme ti veľmi pekne. Bola to teda veľmi komplexná a taká praktická prednáška. Myslím, že mnohým ľuďom uľahčí vlastne to, čo všetko musia urobiť na to, aby mohli žiadať o to individuálne vzdelávanie. A za ten čas, kedy si vlastne ty mala túto prednášku, tak ja som sledovala otázky tak uh, mohli by sme teraz prejsť na tie otázky. Uh, jedna z nich bola, že či by si mohla vysvetliť, alebo pani učiteľka Danka prípadne, rozdiel uh, medzi nesieťovým a sieťovým zariadením. Sieťové zariadenie je zariadenie, ktoré je zapísané v sieti škôl a školských zariadení. Zoznam zariadení, ktoré je v sieti škôl a školských názariadení, nájdete na internete. To sú tie zariadenia, ktoré splňajú všetky požiadavky ministerstva školstva. Nesieťové zariadenie je zariadenie, ktoré nie je zapísané v sieti. Obyčajne sú to lesné škôlky, rôzne alternatívne škôlky, tak tieto, ktoré nie sú v tej sieti, voláme, že nesieťové zariadenia. Mhm, ďakujeme. A ďalšia otázka bola k tomu, že či musí uh, materská škola povinne predškolákov prijať? Teda aj takýchto žiadajúcich o, o individuálne vzdelávanie. Uh, materská škola musí povinne... Um, Spádová materská škola by mala prijať dieťa, ktoré má trvalý pobyt v danom spáde prednostne, v prípade, že má dostatočnú kapacitu. V prípade, že by táto materská škola nemala kapacitu, tak sa vlastne obratia na zriadovateľa a vlastne musí daný zriadovateľ nájsť nejaké miesto v materskej škole, Uh, ale uh, v podstate taký je postup, alebo ministerstvo školstva zverejnilo taký postup, že aj v prípade, že žiadate o prijatie predškoláka v inej ako spádovej materskej škole, že je to iná škola, mimo mimospádová, tak uh, táto materská škola musí predškoláka prijať prednostne. Teda by nemala uprednostniť dieťa, ktoré je v jeho spade, ale má napríklad 3 roky pred vašim dieťaťom, ktoré je predškolák. Takže dá sa povedať, že tí predškoláci majú vo všetkých školách vlastne prednosť. S tým možno ešte súvisí ďalšie otázka, ju prečítam. Že či musí kmeňová materská škola dieťaťu na individuálnom vzdelávaní držať miesto pre prípad, že bude individuálne vzdelávanie zrušené, že či teda musí mať pre to konkrétne dieťa pripravenú postielku, skrinku a prosto to konkrétne miesto. Áno, kmeňová materská škola musí tomuto dieťetu držať miesto, uh, pričom podľa vlastne ministerstva školstva, uh, ktoré zverejnilo, uh, tam píšu, že uh, vlastne uh, materská škola môže na to obdobie toho individuálneho vzdelávania toho dieťaťa, ktoré tam nie je, prijať nejaké iné dieťa, ale iba na ten čas, čo to dieťa v individuálnom vzdelávaní bude v individuálnom vzdelávaní. Teda môže ako keby na tú dobu vlastne naplniť tú kapacitu. Ale to dieťa, ktoré je v individuálnom vzdelávaní, jeho rodík sa môže hoci kedy rozhodnúť, že vlastne chce dieťa vrátiť do materskej školy a že nastúpi na denné vzdelávanie, tak v takom prípade e, tá škola musí umožniť nástup. Takže to druhé náhradné dieťa by muselo odísť, ale to... Vaše dieťa by muselo nastúpiť do tej školy, takže áno, musí škôlka ako držať miesto. Mm -hmm. Ďakujeme. Možno uh, otázka pre pani učiteľku Danku. Uh, je to otázka, že ako bude vyzerať to preskúšanie v materskej škole a že čo v prípade napríklad, že sa, že sa dieťa bude handbiť, že nebude prosto chcieť odpovedať, že ako, ako sa to bude riešiť. Uh -huh. Tak uh, preskúšanie momentálne zatiaľ teda nevieme, ako, ako bude vyzerať. Uh -huh. Vieme však, že budeme uh, teda overovať tento osobnostný rozvoj. Uh, bude tieto testy alebo teda uh, nejakú formu, o kto, ktorej ešte tiež nevieme, bude vypracovať štátny pedagogický ústav a bude ju vypracovávať vlastne v spolupráci s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. Takže momentálne ešte ani my teda nevieme, ako to bude vyzerať. Predpokladám teda, že to bude nejaký výstup zo štátneho vzdelávacieho programu, kde sú teda určené normy, ktoré má dieťa vedieť, ktorými sú vlastne tie výkonové štandardy. No a o, teda, čo sa týka toho, či sa bude ťatko hambiť alebo nie, o, myslíme na to, zatiaľ teda, Tiež nevieme, akou, akou formou bude prebiehať preskúšanie, ale teda určite sa budeme zaujímať u rodičov o nejaké záujmy toho dieťatka, aby sme sa mu teda bližšie približili. Mm -hmm. Hovorím Aha, teraz samozrejme. aj našu materskú školu. Áno, samozrejme. A čo všetko teda, že vy ste vlastne učiteľka z trakce, že čo všetko teda taký predškolák má vedieť? Že vedeli by ste to nejak tak v skratke, možno pre rodičov popísať? Akože je toho asi veľa, ale nejak možno také základné, toho, že čo by malo ovládať dieťa, ktoré, ktoré tam niekde trebárstvom v februári-marci, keď teda bude dochádzať k tomu preskúšaniu, že čo by malo ovládať? Ono je toho naozaj veľa. Nie je možné vymedziť nejaké, nejaké konkrétne veci, ktoré sú, sú veci ako poznať farby, vedieť sa predstaviť, poznať svoje meno, možno adresu bydliska teda ale uh, máme naozaj veľmi obsiahlý a teda nejak komplexne vypracovaný štátny vzdelávací program, takže nie je možné z toho vyťahnúť niektoré veci, keďže zatiaľ nevieme ani my, teda na čo sa zamerať a čo bude teda v tom overovaní toho osobnostného rozvoja. Takže momentálne je to naozaj, naozaj veľmi ťažké mm -hmm. povedať, že čo, keďže by malo ovládať, teda uh, výstupom by malo byť ovládanie alebo výstupom malo by dosiahnutie tej optimálnej úrovne v kognitívnom uh, socioemocionálnom a teda perceptu, perceptuálnom perceptuálno-motorické v tých oblastiach. Áno, ďakujem mhm. mhm. pekne. Uh, je tu ďalšia otázka, že, uh, že čo mám napísať do žiadosti ohľadom obdobia, do, teda dĺžky, na ktoré žiadam indi, individuálne vzdelávanie, keď plánujem, aby toto dieťa pokračovalo v tej istej materskej škole alebo základnej škole aj do prvého ročníka. Čiže či sa tam nejak vymedzuje vlastne tá dĺžka, a ako to majú teda rodičia riešiť. Možno na Moniku, taká otázka. No, v podstate tu sa žiada, ak je to ten posledný rok, tak o ten školský rok, tam sa uvádza celý školský rok, lebo v podstate po ukončení tohoto školského roku už vlastne dieťa nebude mať povinné predprimárne vzdelávanie, ale potom, keď to skončí, už začína povinnú školskú dochádzku. Takže ak je to základná škola spolu s materskou školou, tak sa žiada vlastne na ten školský rok. Čiže na ten konkrétny. Na ten školský. A v prípade, že by školský rok skončil a to dieťa by malo odklad, tak sa vlastne podáva ako keby nová žiadosť. Uh -huh. ja na to... ďalší školský rok. Áno, na ďalší. Uh -huh. Monika, uh, alebo možno aj pani čočelka Danka, neviem, že čo si máte spusnúť, že aké sú uh, zákonné dôvody, pre ktoré riaditeľ škôlky nepovolí domáce vzdelávanie, Či sú nejaké, alebo... Či sú s tým už... Úsenosť, alebo čo by, čo by mohol byť tým dôvodom? Zákon to nestanovuje. Zákon dokonca nestanovuje ani dôvody, ktoré sú tie, že dôvod, ktorý môže povoliť. Ja som vám tam uviedla tie dôvody, ktoré sa bežne uvádzajú v žiadostiach pri domškolákoch ale um, nikde nie je napísané, čo je ten akceptovaný dôvod a čo je ten neakceptovaný dôvod. V prípade, že si nie ste istí tým vašim dôvodom, určite by som sa porozprávala s riaditeľom materskej školy. Dobre, ďakujeme. Je tu tiež otázka k tomu, že, že či je možné žiadať od materskej školy poskytnutie príspevku na, na výchovu a vzdelávanie dieťa na individuálnom vzdelávaní. No, pokiaľ tá materská škola je súkromná a církevná, tak uh, áno, tak je to možné, pokiaľ je súkromná a církevná. Uh -huh. Dobre, tak uh, tu bude možno zaujímavá informácia pre niektorých rodičov. Uh, je tu otázka, že čo ak je dieťa zapísané v škôlke, čiže a riaditeľ neschváli individuálne vzdelávanie? že dá, dá sa voči tomu potom nejak ešte zakročiť alebo opätovne požiadať? Ja by som v tomto prípade uh, na, na, vyhľadala nejakú inú materskú školu, lebo ak ten riaditeľ... A vopred by som sa, ako pri výbere materskej školy by som ako túto prvú vec sa pýtala riaditeľa materskej školy, lebo v podstate o povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ materskej školy, je to jeho kompetencia. Takže jeho kompetencia je aj rozhodnúť o neprijatí, takže v takomto prípade by som vyhľadala inú materskú školu, ktorá toto vzdelávanie podporuje a je to určite dobré aj pre rodiča, aj pre dieťa, lebo ono, no to preskúšanie je lepšie mať v materskej škole, ktorá túto formu vzdelávania podporuje. Mm -hmm. Čiže najprv si ako keby overiť to, overiť že... Overiť si to. Že treba, si vybrať, mm -hmm. Hej, treba si vybrať mm -hmm. tú školu. Áno. Dobre, ďakujem. A je tu otázka, že či sa môže v domácom vzdelávaní vzdelávať aj dieťa s mentálnym alebo telesným postihnutím? Áno, môže dokonca si myslím, že pre to môže byť vhodné, pokiaľ je jeho vzdelávanie možné, ako som hovorila, pokiaľ to, ten postih je taký, že nie je možné ho vôbec vzdelávať, tak to by sa už nejednalo o individuálne vzdelávanie. Ale v prípade, že jeho vzdelávanie možné je, tak áno, takéto dieťa sa môže vzdelávať a ten rodič môže požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania aj zo z dôvodu zdravotného stavu, ale môže sa rozhodnúť podať žiadosť aj na žiadosť zákonného zástupcu, Mám možnosť voľby. Dobre, ďakujeme. Ďalšie otázky už budem rovno čítať, lebo teraz pribúdajú veľmi rýchlo. Takže ďalšia otázka je, že ak je dieťa tento školský rok predškolák v nesieťovom zariadení a chce tam zostať ďalší rok, ako má získať rozhodnutie o pokračovaní a uh, splnení PPV, ktoré predloží uh, základná škola? Príjme ho teraz nejaká materská škola na individuálne vzdelávanie? No pokiaľ sa, te, ne, pokiaľ sa tomu nesieťovomu zariadeniu podarí, za, uh, keď prejde tá novela školského zákona, ktorá je momentálne v príprave, tak pokiaľ bude schválená a pokia sa tomu nesieťovému zariadeniu podarí dostať do registra e, zariadení predprimárneho vzdelávania, tak e, v takom prípade to povolenie môže, ako keby to predlženie môže rozhodnúť aj e, vlastne riaditeľ tohoto nesieťového zariadenia. V prípade, že sa tomuto nesieťovému zariadeniu nepodarí dostať do tohoto registra, ne, nepodarí sa mu zaregistrovať, tak v takom prípade rodič musí vlastne prihlásiť dieťa do nejakej sieťovej materskej školy a vlastne tam požiadať riaditeľa o, o, ten, o, vlastne o to pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, alebo môže aj požiadať o individuálne vzdelávanie a vlastne to dieťa potom bude chodiť do tej materskej nesieťovej školy. Že vlastne bude pokračovať len, bude oficiálne, vlastne Áno, bude tak, oficiálne. Nebne... Ono to závisí, lebo to, to, ten doklad musí vydať niekto, kto má uh, právo to vydať. A v tomto prípade je to sieťová materská školka alebo nesieťové registrované zariadenie. Uh -huh. Ďakujem, Monika. S tým asi súvisí aj uh, ďalšia otázka. Moje dieťa navštebuje nesieťové zariadenie, musím ju prihlásiť aj do sieťovej materskej školy, alebo vzdelanie v nesieťovom zariadení je potrebné, aby bolo splnené uh, povinné predprimárne vzdelávanie, ale to už vlastne... To súvisí to, s tým prvým, to, závisí, závisí, závisí to, závisí to závisí. či to nesieťové závisí. zariadenie bude zapísané do toho registra. Ak bude, tak v podstate môže tam zostať, ak nebude, tak musí, musí zapísať aj do sieťovej materskej školy. Áno, áno, to bolo vlastne veľmi podobné. Uh, Aha, je, je tu taká, ale to vlastne rovno odpoviem, je tu otázka, že, že či môžeš posunúť prezentáciu, ako te, teda asi sa myslí, že, že, že by si niekto mal ňu, prosto fyzicky záujem, alebo teda cez internet, tak potom asi vlastne cez priamy kontakt na, na Moniku. Monika, ty máš... Áno, môžeš áno si teraz prezentáciu. Ovať? Mám prezentáciu, môžeme ju prípadne dať aj pod video, ako, ako odkaz na prezentáciu. Čiže postupíte. určite uzver, môžeme ju zverejniť. Dobre, ďakujeme. Um, je tu otázka, môže riaditeľ materskej školy zamietnúť individuálne vzdelávanie na žiadosť rodičia? rodiča a ak by uznali, musí dieťa vzdelávať učiteľka minimálne dve hodiny týždenne môže zamietnúť, lebo o tom rozhoduje riaditeľ školy. A, a dve hodiny týždenne musí vzdelávať iba materská škola, ktorá príjme dieťa na individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu. A v prípade, že rodič nechce, aby tá učiteľka chodila k ním domov na dve hodiny týždenne, tak potom musí požiadať o individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu. Mhm. Ďakujeme. Monike, tu ešte otázka, to asi teda skôr na teba, že ak teda uh, niekto nezapíše dieťa do tejto uh, povinnej predškolskej dochádzky, uh, či stráca vlastne ten príspevok iba na to konkrétne dieťa alebo na všetky svoje vlastne deti? No, uh, príspevok stráca na to dieťa, ktoré uh, neplní teda riadne, neplní riadne to povinné uh, predprimárne vzdelávanie. Uh, pričom uh, ten príspevok uh, stráca každý rodič na minimálne na 3 mesiace, takže vy aj keď jeden, jeden mesiac nebudete plniť to povinné predprimárne vzdelávanie a potom napríklad se v septembri a v oktobri zapíšete, tak to minimálne to obdobie, na ktoré prídete o ten, túto státnu sociálnu dávku, tak to je minimálne 3 mesiace. A vyplácanie tohoto príspevku sa opäť obnoví, ak rodič teda začne dbať o plnenie povinného uh, predprimárneho vzdelávania alebo ak uh, rodič uh, vlastne začne alebo to dieťa začne uh, plniť o povinnú školskú dochádzku. Takže pokiaľ to dieťa zapíšete do školy, tak vlastne prídete o mm, ten rok na to dieťa. Mm -hmm. Na to jedno dieťa. A na to konkrétne. Dobre, otázka pre Dánku, že či by ste nám vedeli dať nejaké tipy, že odkiaľ čerpať nejaké zdroje na aktivity s predškolákmi. Mm -hmm. Je mnoho stránok, sú aj slovenské, aj české stránky, na ktorých sú zverejnené aj konkrétne materiály. Môžem vám ich potom vypísať a môžete si ich teda vyhodiť na, na nejaké ten vaš, vaš, čo, vaše miesto, teda kde by boli zhromaždené, lebo ich naozaj mnoho. Môžem, môžem vám to kľudne. Mm -hmm. Dobre, ďakujem pekne. A pozerám, že či sme ešte nejakú, nejakú otázku zabudli. Je tu otázka, že či by sa to dalo pozrieť z archívu. Áno, bude to aj v archíve, takže um, túto otázku sme zodpovedali. Mm, pozerám, ale myslím, že Myslím, že sme naozaj zodpovedali i všetky otázky, ak som teda niečo, niečo neprehliadla. Takže, uh, ďakujem všetkým účastníkom za, za ich otázky. Ďakujem uh, pani učiteľke Danke a aj Monike za, za ich odpovede. Uh, myslím, že to naozaj bolo také veľmi, veľmi prínosné, že, že sme dali odpoveď proste na veľa otázok, ktoré, ktoré vznikajú. Je to veľmi nová situácia i to vlastne tento školský rok to bude prvýkrát, alebo teda ten nadchádzajúci prvýkrát, kedy veľa detí vlastne bude musieť plniť túto povinnú predprimárnu dochádzku. Všetci, ktorí ešte máte nieké ďalšie otázky, alebo ak som náhodou nejakú prehliadla, tak stále je možnosť vlastne obrátiť sa na naše občianske združenie cez, vlastne cez adresu Vzdelávanie vzdelávaniezavináč domataškola.sk tak vlastne ak nám napíšete, tak sa pokúsime vám zodpovedať prípadne na, na vaše otázky alebo ďalšie, ktoré, ktoré vám možno vyvstanú počas toho, ako budete uvažovať alebo teda riešiť toto individuálne vzdelávanie vašich detí. Um, tento celý vlastne webinár bude, bude aj zverejnený na YouTubeovom kanáli domáceho vzdelávania, takže kedykoľvek si ho môžete znovu pozrieť, budete tam aj tá Monikyna prednáška, môžete toto, tento webinár posunúť svojim známym a priateľom, ktorí, ktorí uvažujú tiež nad uh, individuálnym vzdelávaním. Takže nech sa páči, môžete, môžete si ho kedykoľvek uh, znovu pozrieť a šíriť túto myšlienku ďalej. Uh, pod, uh, týmto, uh, pod týmto videom by mal byť uh, formulár. Toto vlastne je vlastne taká prvá prednáška, taký prvý webinár, ktorý ako občianske združenie organizujeme a budeme vám veľmi vďační za vašu spätnú väzbu, takže ak si nájdete chvíľočku času na, na vyplnenie tohto formulára, tak určite nám pomôžete posunúť sa dopredu. A ak bol tento, formulá, teda ten, táto, tento webinár pre vás prínosný, tak môžete nás aj podporiť. Môžete podporiť vlastne úsilie Občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku, buď uh, nejakou jednorázovou sumou alebo vás veľmi srdečne pozývame, aby ste sa aj stali členmi nášho občianského združenia. Všetky detaily nájdete vlastne pod, uh, pod týmto videom, tam budú konkrétne linky. A um, mne už teda nezostáva nič iné teda poďakovať uh, predovšetkým Monike Ludrovanovej za naozaj takú praktickú a veľmi komplexnú tú prednášku a zároveň aj pani učiteľke Danke Bohošovej za jej čas, za to, že, že nás tak uistila v tom, že, že, prosto, že aj, aj tie škôlky vlastne budú v niečom na takej veľmi podobnej štartovacej čiare ako my, keďže od budúceho školského roka to bude vlastne pre obidve strany niečo nové. Tak ďakujem aj vám za váš čas a ďakujem všetkým, všetkým divákom, ktorí ktorí si pozreli tento webinár, všetkým, ktorí sa zapojili svojimi otázkami a príjem vám ešte príjemný sobotný večer. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.